في حدي كل دمعة نزلت من عين اهلي شفتها تحدي خلتني مصر كفي والهدف ما اكسرهم لي عمر لا لي رح كفي عمري لالن صح صعبة هالفترة كانت بس منك الالام اللي حسيتها ثقة بالنفس كالشمس بعزل نهار واضح ومتفائل من بعد ما لمست النار السكينة اروحي فاتت صار عندي رؤية مختلفة كتير حواجز خطية نفسي بأغلاط اعترف انسجمت معه وحبيتها بهالحرب عرفت مين معي وعرفت مين ضدي حربي كانت مع المرض بفضل الله كسبت التحدي انا قوي انتو ضعاف يا اصحاب النفس من مرض جسدي شفيت على جمراتكن العقلية مينك لتمدلي ايد بضعفي بقوى عنكن من ضعفي بستفيد اني اكتب حقيقتكن ما الي بالجميل بساوي منيحي على الساكت ما الي بالجميل ولو كان شخص مش مستاهل بس اوقات بسأل حالي ليه عن حقي سكتت بالرغم من كل ظروفي فشرت وكون قالوا قالولي ضلني بقربن حاربت اصعب من حرب الباروده صراع الجسد والنفس عدوي محكم بجسمي افكاري تجرني لليأس تقويني الكلمه الحلوه تشجعني حتى اعيش بعد لاول وهله حسيت بخوف وانشغل بالي حسيت بوهره الموت وما نمت ثلاث ليالي وصرت مفكر اني مني مطول فتره صغيره وفالي المعرفة انه رايدلي ربي اني ابقى عايش بالرغم من الالم كنت اكره بين بحاله ضعف تأسيتو وبيني وبين حالي حاربت المرض والخوف حبيت المع حسسني بشي وكرهت اللي استعطفني وخصوصي هيدا يلي قبل المرض كان يكرهني انا قوي انتو ضعاف يا اصحاب النفس المجويه من مرض جسدي شفيت على جمراتكن العقليه مينك اللي ايد بضعفي بقوى عنكن من ضعفي بستفيد اني اكشف حقيقتكن ما الي بالجميل بساوي النيحي على الساكت ما الي بالجميل ولو كان شخص مش اللي شافني مظلوم بوقتا ما كان الا مغشوش واللي قال بستحقها كاين مني مبعوث خيبه كانت عيني عالغدر نامت زغرت بعيني ويوم ما, ما بتعرف قديش الدنيا فيي داقت والخيبه الاكبر اني امنتلا وسلمتها وصيتي بايدها بيأسفني شوف اللي هديتها اخر ايامي رخيصه بس الصبر كان كفيل ينصرني عالمثلن بشر تركتلن تاج التواطؤ بيكفيني تسميني البطل انا الهوي انتو ضعاف يا اصحاب النفس المشويه من مرض جسدي شفيت علم جمراتكن العقليه مين لك مدل ايد بضعفي بقوى عنكن من ضعفي بستفيد اني اكشف حقيقتكن ما الي بالجميل بساوي منيحي على الساكت ما الي بالجميل ولو كان شخص مش مستاهل